RT Moිtel ුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත් මොබයිල් 4G jaarලය. gila tu hite tu a gann ඔබගේ ආදරේ තනියලාද ආයේ හැමහුත්ම කැමලේ පිටුවක පෙරඳිලා වාගේ ඉඳරන්නේ you so much <laughs> කාලෙකින් ඇවිල්ලා තින්නේ ශියන් මොකද කියන්නේ ශියන් ඉස්සෙල්ලාම අදහසක් කියනවද නැත්නම් අපි බිලි තත්ත්වාවක් දෙනවද ආසයි බිලි ගිහඳ අහන්න බිලි right ඉස්සෙල්ලාම මේ හිරුස්ත්‍රා බලන ප්‍රේක්ෂකයන් සිරිදන ආරබයිබෝන් කියලා කියන්නේ මොකද කාලෙකින් පස්සේ මෙතන වාඩි වුණේ ඔය ඉතින් අමුතෙන්ම හිත පාලනය කරලා ආයෙ මෙතනට ફોකස් එක දෙන්න අ මම වාඩි වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳන්ම නවංගී ගාන වැහුවා. අ හොඳයි නේ වෙන්. ගොඩක් හොඳයි. අ පරිදි හැමතිස්සෙම හොඳ නැති කොටසත් කියනවනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් වෙර්ස් චුට්ටක් පිච් එකෙන් විශ්වයෙන් බැහැර ගාන කරා. ඒ පොඩි අනුකරණයක් තියෙනවා. ඒක ගැළවෙන්න ඕන. ගැලවිලා නවින්ව තව matur වෙන්න ඕන. ඉතින් සුපර් ප්‍රාර්ථනා හොඳයි. ගුඩ් නමේම තියෙනවනේ නවීන්නේ. අපි නවීනත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශියන් මොකද හිතන්නේ? ඔව් ආ වගේ අඩුපාඩු ටික තියෙනවා නවින්. හැබැයි හොඳ පරාසයක ගීත ගායනා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ වොයිස් ටෝන් එකක් තියෙනවා වෙන කල එකක්. හැබැයි අපිට ඇහිච්ච අලංකරණ විදිහ සහ ඔය ගීතිය අපි විවිධ වූ ගායකයන්ගෙන් අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා තියෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි කවදා හෝ නවීන්ට නවීන්ගේ නිර්මාණයකදී තමන්ගේ හැඩයට ගීතයක් ගානাক කරන්න බැරි කෙනෙක් නෙමෙයි. තමන්ගේ කියලා දෙයක් ඉතින් ඒ හැකියාව දැක්කා. මම හිතනවා ඒ විශ්වාසයත් එක්ක වෙන්නේ මේ වෝට්ස් තුනම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ උපදේශත් අරගෙන වාසනාව තුබුන ඊළඟ වටේට යන්න. අපි ඊළඟ වටේ ඊට වඩා හොඳ දෙයක් කරමු. ගුඩ් ලක. Thank කාරණාවත් එක්ක කොහොමද අපට ඇහිලා තියෙන දේවල් වලින් නිදිලා පාරක් හොවා කොහොමද ආදුනිකයේ විශේෂයෙන්? මහද නවීන්ගේ පළවෙනි ප්‍රයත්නය හොඳයි. ඔහුගේ පරාසය පෙන්වන්න පුළුවන් ගායන හැකියාව Taman මොනතරම් ඇබිලිටි එකක් තියෙන ද ක්ලිනිකස් පෙන්වන්න පුළුවන් ගීතයක් තෝරගෙන තිනවා. හැබැයි අර කිව්වා වගේ මේ දෙදණාගේම කියවෙච්ච තමයි Tamange කියන එකක් හදා ගන්න ඕනේ එක. එකක් දැන් අපේ ලංකාවේ රැල්ලක් බවට පත්වෙලා තියෙන ඉහල කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ හඬවල් වලින්. ඉතින් මම හිතනවා නවිත් ඒක කමක් නැහැ ඒක හොඳයි. වෙමින් තියෙන රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තියෙන දෙයක්. හැබැයි ඒ හැමෝටම Tamange කියලා identity මොනතරම් ඉහළ ස්වර ගායනා කරත් ඒ එකිනෙකා අපි වෙනස් වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පොඩි එහෙම බැරි ගතියක් තියෙනවා. අපිට දහ දෙනෙක් ගැතුත් දහ දෙනාවම අපිට එක හඬවල් ළඟින් යන හඬවල් හැටියට තමයි ඇහෙන්නේ. මචන් නවීන් ඒකම හේතුවක් කරගෙන ඔබට ඔබගේ අනන්‍යතාවයේ පරාසය තුල පෙන්වන්න පුළුවන් විධික්‍රමයක් ඔයා ගහන්න තුලින් ඔබව නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මම මේක අපි මුල් ගායනයේ අපේ ප්‍රවීණ ඒ ශිල්පියා ගායනා කරපු හඬවත් ඊට පස්සේ අපි සිංහල ගීතයේ අනුවබ ගායනා කරන ඒ ශිල්පියා කියන හඬවත් නෙමෙයි ඔබගේ හඬකින් අපි කැමති ඊළඟ ඔබ තේරුනොත් මේක තාම දන්නේ නැහැ අපි කැමති නවීන්ගේ හඬ මොකද්ද කියන එකත් හොයාගන්න මම හිතන නවීන් මේක හොයාගන්නයි කියලා විශ්වාස කරනවා Thank you so much.